لما منحكي موسيقى مندور على اصوات من طفولتنا من محيطنا من الناس والاماكن اللي منحبها ذكرياتنا مليانه صور اشكال والوان ودندنات الدندنه كمان موسيقى ومن خلالها ممكن نتعرف على ثقافه وتراث مدن وبلاد ونقابل ناس عاشت تاريخ وقصص كل قصه وصلت لبلد وبلادنا مليانه قصص وبيقولوا بحرها كاتم للاسرار مخبى تحت رمله وعلى شطوطه حكايات واخبار. رحت على شط البحر ركبت اول قارب شفته وابحرت لاول ميناء عشان ابحث في قصص من التراث البحري الفلسطيني. شو في خلف البحر خبرية من بعيد لمحت الفنار وصلت من عكا أقدم وأهم موانئ فلسطين التاريخية اللي تأسس في فترة الدولة الكنعانية بالألفية الثالثة قبل الميلاد نزلت من القارب وصرت أسمع من بعيد أغاني وأدعي ودندنات صيادين عم يدفعوا قاربهم للبحر وبيقولوا للريس هي hey, هي hey, والريس بجاوبهم هي hey, لليصا وبتتكرر كل مرة وبشدة أكبر لحد ما وصل القارب لعمق البحر كملت أمشي لحد ما لمحت من بعيد قهوة الصيادين والتقيت هناك بالصياد العكي أحمد الحلواني أبو فهيم صياد أبا عن جد واللي حكالي عن طقوس الصيادين زمان كيف كانوا يتصيدوا بأبسط الأدوات وشو كانوا يغنوا بحري كي يحط الزنار على خطرته الزنار والحبل يجربوا على الجرف كان كله على الطبيعة حتى على كان يجيب ازازي يحطوها هيك مع خيط ويطلع عوجر المي وين في سمك يحطوه الحياه كانت اول احلى وبركه اكثر كان يغنوا عندك بحرية يا ريس وغنوا انا ندر دروشي وطلعت صباح فتحي عليم كان يقولوا سبحان الله توكلنا على الله يعني يغنوا غناني اذني الله يفتح علينا على اولادهم وكانوا كثير سبق يروحوا على يافا يروحوا على غزه كانت الحياه منيحه كان خير الله كثير بحكيك أنا بالأربعة والثمانين حتى الـ 95 السمك كان لا إلا أول ولا آخر والحمد لله البحر باعت رزقه بس الواحد دي باله على إيش على غزيتهم أبو فهيم دلني على خليل بياعة أبو بشير تاجر قماش من سكان عكا القديمه عمره قريب التسعين واجداده كانوا بحار ورياص واصحاب مراكب صيد معروفين في البلد استقبلني في بيته في شمال عكا وحكى لي عن شغله تجاره القماش وكيف تركها كرمال الصيد اللي بيعشقه من يوم ما بلش فيه بالستينيات لحد ما صار رئيس لجنه الصيادين في عكا. عائله امي كلها رياس، دار الاطرق معروفين أبا عن جد في مدينه عكا انه هن رياس وعندهم مراكب وعندهم مصالح للصيد. تولعت في البحر واشتغلت في البحر من سنه ال 62 لسنه ال 90 كنت رئيس لجنه الصيادين في عكا والحمد لله رب العالمين كانت اشغالنا موفقه وكان الصيد كتير منيح بهذا الوقت يعني بسنوات السبعين والثمانين كان في سمك كثير وكان في صيد وكله على الطرق الحديثه. ولما سالته كيف كانوا زمان يصطادوا وشو المصطلحات اللي كانوا يستعملوها؟ الماضي كان الصيد بدائي كان الجروف ايش الجروف يعني يجرفوا يحوقوا السمك يحطوا الريشة بره على مي مثلا 15 متر ووصلوها بالحبال من الطرفين وكل طرف يبقى عليه سبع ثمان رجال يقولون غشمية هدول يسحبوا الشباك ويطلع السمك أشكاله ألوان كان في خيرات كثير مثل الريح الشمالي كانوا يقولوا له سماوي الشمال الغربي عند اللغة البحرية اسمه مغروز الريح اللي عاصف الشتاء والعواصف كانوا يقولوا له لبش وبالفلايك انت بعتهم عندهم عده كلمات يمكن تكون اصلها يوناني ما بعرفش ادفوسيه وهالا السنتينه اللي بعده فيها اللي بحط الشباك اشكار ستروب اللي بحطوا فيه المؤداف طيب ابو بشير يا ريت تحكي لي اكثر عن انواع الصيد الصيد عده اشكال في منه صيد الشباك في منه صيد الصناره اللي بيطلعوا للصناره بيطلعوا مرات اول الليل وبنص الليل وبرجع بالصبح هذول صيد الصنارة هذا بقولوا له صيد الشراك عباره عن شراك خيط طويل طويل كان اول يستعملوه من قطن اليوم من نايلون وفي بناته عده خيطان كل خيط 80 سم مربوطين مع صنارة هذا يشكوا السنانير بالسرديني او بالصبيدن او بالاخطبوط ويطلعوا فيه للصيد في صيد ثاني تحويق اللي يطلع البحري معاه بحريه ويطلع يوقف الريس على مؤدم ال المبطنه يقولوا لنبطنه، المبطنه يعني الشخطوره الكبيره ويطلع قدامه وهن يقدفوا او صار لينشات او اللينش يسحبها وهو واقف بر... على المقدم وين يلاقي سمك يشوف يقول له حط يحطوا ويعملوا دائره حول السمك ويغرفوه للسمك بعد ما ينزلوا ويضيقوا شباك ويضبطوها ويغرفوه كان سمك وفره كثير شربنا كمان فنجان قهوه وصلنا بالحكي لسنه 1948 وشو بتذكر من هذيك الفترة لما كان بعده شب صغير سنة 48 كان البحر مسكر حوالي ثمان اشهر بعد الثمان اشهر كان في سمك كثير كثير وجاب الحاكم العسكري اسرائيل من البحريه الأدم من لبنان جاب بيطلع 20 25 واحد قسم بقي هون وقسم رجع على لبنان اه والصيد صار طور وبعدين دخلت علينا صيد السردين اللي ما كانش فيه منا اول كانت تطلع بالجروفي اسرائيل احضرت سنه 64 تليان من ايطاليا يتصيدوا بالمراكب عملوا مراكب كان عندنا واحد مشهور في المراكب ولا يزال الله طول عمره ابو محمد حماده صار يعمل مراكب وصارت البحريه اللي كانوا هم موجودين تعلموا من تيان وصاروا اشطر منهم بصراحه حبيت ابو بشير حبيت قصصه وبالذات قصه برميل اللي رات حكى لي مرة جدي قصة اسماعيل درويش اطرق، قال لي كنا قاعدين بالقهوة بال 1917، كانوا قاعدين البحرية بالقهوة بالجرين بساحة الجرينة، ولا الأولاد هناك في برميل خشب من براميل السردين هدول اللي بيكبسوا فيهم صغير ويدحلوا فيه ويدحلوا فيه، قال لي يا جدي ولا جاء طنبيد جيش جيب في أربعة إنجليز نزلوا وصرخوا على الاولاد وحملوا البرميل، واجوا على باب القهوة قاعدين كليته قالوا لهم بتعرفوش ايش هذا البرميل؟ اجى الظابط هناك كسر البرميل كله مستف ليرات عسملني من الارض لفوق والبرميل بيطلع يمكن حوالي 20 كيلو كله ليرات عسمنله، ضربوا على حالهم البحريه وكل الوقت الاولاد دحتلوا فيه بجريني يومين ثلاث وندحتلوا بس حسيت بكلامه في غصه اليوم خربت بينا ضاعت بينا من ايدينا فيهاش بحري كان فيها اخر مده حوالي 150 بحري غير حسكات الصيد السريعه اليوم فيها 20 حولوها لسياحه وبعدين حتى اللي صرحوا لهن يصيدوا في لهم اشهر ما ينزلوش فيها ممنوع ينزلوا على البحر ياكلوا مخالفات الاف واربعة الاف اللي بينزل على الصيد خساره هاي مينا عكا القديمه يصير فيها هيك اغلب سكان عكا كانوا محتشمين من ورا المينا اتلوها ما دل فيها اشي أخذوا الميناء قسم كبير عملوا للسياحه لا مساعدات للصيادين ولا دعم ولا ولا تسهيلات حتى تسهيلات ما كانواش يعطون للصيادين انا بقول انه هاي المهنه لازم نحافظ عليها لانه بيطلع 100 صياد تركوا راحوا اشتغلوا اشغال بريت اللي هذو باعوا يكونوا وتركوها ويا ما قعدنا اجتماعات بخصوص المينا لكن فيش نتيجه حرام تنقرض المينا لان عكا مينا عكا بحر عكا سمك عكا شغل بالبحر وهذا اللي بتاملوا من الله انه يصير هالجماعه اللي باقيين يثبتوا ويدلوا وما يتكروش مهنتهم والحكومه تساعد في دعمهم بالرغم من وجع ابو بشير من احوال المينا والصيادين اليوم بس ابتسامته ما فرقت وجهه وهو يحكي له عن صلاة وجولات الصيادين من مين عكا لحيفا لبورسعيد وبالذات وان بفرغوا حملات البطيخ بأيام الصيف الحامي من بورسعيد لعكا وكمان شو كانوا يغنوا يعني في السنوات ال 1918 و 20 هدول لدار الأطرق لدرويش الأطرق يشحنوا البطيخ من عكا لأبو زبورة من أبو زبورة يشحنوا كمان بطيخ لمصر عن طريق الإلوعة الشراع والجرم بالجرم هذا له جرم يعني قد مركب كبير بس ما إلوش ظاهر يعني ظاهر خفيف والباقي كله فارغ من برا كانوا عبوه بطيخ إسا لما بدهن يرجعوا فضين إيش يغنوا الريح سماوي يا ريس والعنبر فاضي يا ريس دخلك يا ريس يجيبوا الكياس الرمل ويحطوها بقلب العنبر تقول عشان لما يكبس الهواء في الأليع ما يقلبش يدله قاعد الجريم بالماي هاي كانوا يستعملوها كثير اغاني وهيله هبي والريح ما يا ريس والعنبر فاضيه يا ريس ويغنوا للارياح ويغنوا ويدوروا شو ودعت ابو بشير ورجعت على القارب وكملت برحلتي لميناء حيفا مش ميناء الجديد الميناء اللي كان على ايام الحكم العثماني وبرحلتي البحريه كنت عم بسمع اغنية من التراث الموسيقي البحري السوري يا مسافرة في البحر جاي يودعك يا من التراث اللاتقاني. لحنها انطوان حلبي وكتبها ايميل مبارك وعم يغنيها جورج الخوري حمل سلامي للهوى ودي معي لكن مخاف من الهوى ومر الناس لمحت الشط من بعيد وقربت لحتى وصلت ركنت القارب على جنب ومشيت على الرمل ورجعت بالزمن لأيام حكم الظاهر عمر فترة حكمه في الجليل كانت حيفا وعكا من أهم المدن الفلسطينية طيب عن تاريخ مينة حيفا وعن تفاصيل كثيره توجهت للباحث والمؤرخ دكتور جوني منصور من مواليد حيفا وسألته في البداية إنه بوجود ميناء في عكا ليش قرر الشيخ ظاهر العمر إنه يبني ميناء جديد في حيفا بفترة حكم الشيخ ظاهر العمر لمنطقة الجليل جعل من حيفا المدينة الثانية بعد عكا من حيث أهميتها الاستراتيجية ميناء عكا كان ميناء قديم يعني اصبح مستهلك ومتاكل نوعا ما، عمليا بطل في عنده القدره على استيعاب السفن المتطوره، احنا بنحكي بالقرن التاسع عشر السفن تغيرت من شراعيه الى بخاريه، فبطل ميناء عكا يقدر يستوعبها، اثنين لما الدوله العثمانيه مدت الخط الحجازي من دمشق الى درعا ومن درعا الى حيفا اصبح الخط هذا بخاري، يعني كل شيء عم بيشتغل على قوه بخاريه عمليا صار في عندنا احنا تسريع بمفهومة ذاك الوقت للتجارة فأنت بدك تطور حالك فالدولة طورت حالها وجد الشيخ ظاهر أنه يبني مينا جديد في حيفا ويبدأ يستقطب كل الإنتاج الزراعي على وجه خصوص من منطقة مرج بني عامر وبالتالي من مناطق شمالي الغور او احنا المنطقه اللي بنسميها غور بيسان ومنطقه طبريه خصوصا الحبوب مثل القمح والشعير والقطن وتصديره الى اوروبا وهذا بطبيعه الحال شكل مداخيل ماليه كبير جدا بالنسبه لخزينه الحاكم الشيخ ظهر العمر واللي بالتالي قام فيها من هذه الأموال طبعاً من مردود تجاري بنى الكثير من منشآت وبنى كثير من القلاع والحصون وإلى آخره وبما فيها أيضاً بناء مدينة حيفا يعني حيفا النواة اليوم هي مؤسسة على ما بناه الشيخ ظهر العمر وشو هو المردود المادي على مدينة حيفا وأهل مدينة حيفا وعلى الدولة العثمانية من الميناء الميناء شكل نوع من بوابه اللي بتفتح المنطقة بأكملها على الحضارة والثقافة الأوروبية وبنفس الوقت بتفتح البوابه على العكسية يعني كمان الحضارة الأوروبية مثل مثلا التجار اللي كان يصلوا لحيفا بدنيباته في الخان إحنا نعرف الخان هو الفندق بعكا بنعرف إحنا خان العمدان طبعا هدول بيصلوا عن طريق الميناء وكانوا يعمل يعملوا صفقات تجاريه بينهم وبين التجار في الميناء نفسه يعني ما يدخلوا على المدينه ولذلك كانت الفنادق الخانات موجوده قريبه من الميناء المخازن العنابر موجوده قريبه من الميناء وبالتالي بفتره الدوله العثمانيه قبل نهايتها وصل الخط الحديدي الحجازي لعند مينا المينا العثماني اللي بنى من فتره شيخ ظهر عمر وتطور مع الزمن وهو اصبح البوابه الرئيسيه لفلسطين بعد ميناء عكا وزي بنحكي بشكل خاص عن تاثيره على اهل المدينه كل شيء في العالم مبني على المنتج والمنتج المكمل اذا انت عندك ميناء ايش اللي بكمل الميناء العنابر المخازن الفنادق يعني الخانات التجار الحمالين الجمالي قوافل الجمال اللي كانت تروح على طول مرج بني عامر لغاية ما تصل إلى بلاد الشام أو إلى الأردن في عندك الأشخاص اللي بيجوا يشتغلوا في الميناء بدهم يسكنوا في المدينة وهذا كان عامل مهم اللي بيجي يسكن بالمدينة بسكن بالأول بعدين بجيب عيلته أو بيجوزوا وبيسوي عيلة فبتكبر المدينة لما بتكبر المدينة أنت بحاجة إلى أسواق غير الأسواق صار في عندها الأشخاص اللي اجوا أولاد بدن المدارس، بدن النوادي، بدن كشاف، بدن الملاعب تصور أنت من مرفق واحد اللي هو الميناء كيف بتطور الاقتصاد وينعكس اجتماعياً وثقافياً على المجتمع كيف أثرت التجارة والتجار على بناء تعدد من الثقافات في المدينة وحتى على علاقات دبلوماسية بين الدول؟ التجار بيلعبوا دور سريع جداً في الطلاق الحضاري لأن التجارة فيها حركة إحنا بنسميها ديناميكية التاجر بتفهم مع التاجر الثاني حتى لو بيحكوش نفس اللغة فالتجار الأوروبيين خصوصا الفرنسيين الإيطاليين اليونان حتى الأتراك نفسا كانوا يجل هاي المنطقة للمدن المركزية الساحلية عكا صور صيدا بيروت آه، لاثئية آه، يافا غزي الإسكندرية فيما بعد بور سعيد بعد ما فتحت قناه السويس وبيقيموا لهم اتفاقيات تجارية هذه نقطة كتير مهمة التجارة في نهايات القرن التاسع عشر كانت مبنية على عقود واتفاقيات مكتوبة وخصوصا مع فرنسا لأنه كانت الحركة التجارية في مرسيليا قوية جدا معنا على ساحل بر الشام الأمر الثاني هو انه هؤلاء التجار اللي كانوا يجوا على هاي المنطقة في الغالب كان يكون في إلنا بعدين وكلة في مرحلة متقدمة بدأ يكون في عندنا قناصل يعني صار عندي تمثيل سياسي على الغالب مين بيكون القنصل تاجر هو بمثل مصالح بلاده في المدينة اللي هو موجود فيها شو مصلحة بلاده بهاي المدينة اقتصادية تجارية بعد ذلك بصير هو يمثل بلاده سياسياً هذا القنصل بيبني علاقات محلية مع التجار وباستقطب كل المحاصيل اللي موجودة عندن أو كل الانتاج اللي عندن حتى يصدروا إلى بلاده وبالتالي هو كمان بيسهل عملية التجارة العكسية من أوروبا والدولة العثمانية أدركت وفهمت من فترة كتير مبكرة أنه لازم تعطي امتيازات للتجار وخاصة الفرنسيين وهذا بيرجع على من فتره الملك فرانسوا العاشر اللي حصل على امتيازات من الدوله العثمانيه شو هي الامتيازات انه يعطوه تخفيض 5% على الجمارك وبالتالي هذا وين الجمارك بتكون بالموانئ لانه هي حركه التجاره ودعت الدكتور جوني منصور دورت السياره وبلشت امشي بطريقي على البيت بس حاسس انه بعد ما سمعت كفايه عن مدن الساحل وقصصها واغانيها كنت في عكا وصلت حيفا اجى الوقت ازور مدينه يافا الساحليه رجعت لفيت وسافرت على يافا وأنا بالطريق اتصلت مع صديقة وجهتني للصياد سعد وزينب وفعلا وصلت مدينة يافا لحتى أسجل مع الصياد صعد وزينب على القارب وعمق البحر أذكر يوما كنت بيافا خبرنا خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا صياد ابن مدينة يافا الساحلية سعد زينب بينتمي للجيل السابع لعائلة صيادين حكالي عن أهمية الحفاظ على الهوية العربية لميناء يافا وليش الصيادين على مدار سنين طويلة بيظل ملحقين من السلطات المختلفة كل حياتنا حتى العيلة لعندي وما وصلوا لعندي كل الوقت حروبات عشان تضل من يافا للعرب لا. حروباتنا انه نضلنا ثابتين بنفس الموقع بنفس المنطقه عشان نحافظ على بناء يافا فاحنا حاربنا بايدينا واسناننا وضربونا وحبسونا وايش ما عملوا فينا وضلينا صامدين وموجودين بنفس المنطقه لعند ما حققنا كل مطالبنا حتى لليوم برمح ورانا اذا كان باللي بالمخلفات، سكان ب طلع على البحر، كلهم حاطين دقر الصيادة، لانه الصيادة قاعدين بمنطقة جوهرية فمش عارفين كيف يزحونا من المنطقة هاي. ومن خلال حديثنا بلش يحكي عن التواصل اللي نبنى بين تجار وعائلات من غزة مع أهل مدينة يافا. ميناء يافا الشعب كله مستنفع أهل يافا بيشتغلوا أكثرية بالبحر. وأكثر السمك بفر لكل فلسطين حتى لغزة بنا نبعد كميات تركات إحنا من سنة حوالي السبعين إحنا بلشنا نصدر لغزة تجار من غزة كل وقت عنا هنا يحملوا كل السمك حتى مشمس من أيافة حتى من عكا حتى من حيفا إحنا طورنا بغزة سيد السردين وسيد كتير أشياء طورنا لهون جبنا لهون ونوش وعلمناهم كتير أشياء وبقينا كل الوقت احنا وياهن يعني مع سوا حتى يشتغلوا عندنا هنا يرجعوا يملوا تسريح احنا نروح عندهم وننام عندهم ونطلع معهم على الصيد مع دار الهسي مع دار الجربي دار العماره دار كل هذول كثير دار العاصي دار المنسي يعني دار الحصيره يعني كثير كثير عيال بقينا نتعامل معهم من غزه كثير كثير مع كل خبطه موجه على هالقارب اللي احنا فيه وعم نسجل هذا اللقاء فتنا شوي شوي بالجو انا والصياد سعد وزينب وبلش يحكي لي أنها فاتوا في البحر، وحده منهم كانت مع اخوه ووالده. تعالوا نسمع في ثلاجات كانوا يقولوا لهم امقر عشره. كان البواب هون كبار ضخمين كانوا. فبقينا ناخذ الباب نخلع كانت ايده هيك من كبيرة هذول ونجيب زفته ونحط شافت دكته ونسكر وبقينا نروح فيه انا واخوي نتصيد الصبح بدري ننزل على الخمسه على الثمانيه نهرب نروح على المدرسه. قبل ما ابوي يجي من البحر من الشغل ويشوفنا شط كان اسمه شط العجمه يوم من الايام تعوقنا احنا شوي ابوي راجع بالسفينه طلع ايش هذا الكبير اللي, اللي ماشي بالمي هذا لا هو موتور ولا هو سفينه ولا هو شخطوره ايش هذا اجى علينا اللي بلاقينا انا واخوي اخوي نط هرب ضليت انا بالسفينه ابوي مسك هذا في مؤداف كبير يخبطني بالمدفع يطيرني على المي ارجع يرفعني يشمدني بالمدافع طيرني زي هذول تاعون للطابق وأنا عايت وأسود مش عارف كيف أهرب كيف أرمح وأخوي هرب سبني لحالة كل الأتلة ومن أغرب القصص اللي سمعت عن الصيادين إنه كان عندهم معتقدات خاصة واللي أثرت بشكل كبير على عملهم كان اعتقاد الصيادة ممنوع تنزل بكندرة على الصيد لازم تشلح كندرتك تلفها بكيس تضبها بشقة يا تحطها على شقة ما تجيبهاش معك على السفينة هذا اول كان الشرط. الاشياء الثانيه كانت نفردها لما بدنا الصبح تصبحنا بواحد. يوم ما صيدناش سمك، ممنوع نبرق الشارع هذا. لازم نلف شارع ثاني عشان ما نتصبحش فيه لانه وشهم صباحهم مش منيح. في كانت واحده فاتحه دكان نشتري منها خبز، نشتري منها جبنه، اشياء واحنا نازلين الصبح الساعه خمسة الصبح كانت تفتح بدري. يوم من الايام صبحنا فيها شريعنا واشها بضعنا من عندها نزلنا على البحر الشبك كله تنزع قالنا ابوي يا ويل كونسة ثاني مرة تشتريوا منها ولا بتعدوا المنطقة هاي لفوا كل المناطق روح اشتريوا من اخر الدنيا اوه كنت صبحوا فيها يوم من الايام واحد من الشغيلة لابس جاب طاقية جديدة بقول له ابوي تفرج الطاقية الجديدة هاي كيف هي تلقنا على البحر يومتها مجيبنا السمك قال له طاقية تكلب ترميه على البحر قال له هلا شردت، قال له هلا بترميها على البحر. رماها على البحر، صدنا السمك، قال له شايف؟ قال له رح لك جديدة. هون العم سعد انطرب وبلش يسمعني شو كانوا يغنوا وقت الصيد. بقينا لما نسحب الشبك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هيلا يا ريس هيلا هيلا شد شدوا بحرية هيلا هيلا هيلا الله معاك هيلا هيلا هيلا. هي السمك هيا توكل ما شاء الله على اسم الله على اسم الله البركه اجت البركه اجت وهيك بعينا كل الوقت الغناني هاي لما تكون الفرحه موجوده المال الفرحه مش موجوده الكل رامي على شقه ما حدش يسترجي ولما مرات نغني عندك بحريه يا ريس سمرو شرقية يا ريس ودائما نغنيها وبعدين لما كان يكون فرح شيخ واحد من البحريه على طول تلاقي يغنوا الكل لابوه يا بحريه ويا ابو سعد يا طيب كيف كانت الحياه زمان بيافة الناس كانت قلبها على بعض الايمان اللي كان عندهم كان ايمان قوي واحد يحترم الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد قلبه على الثاني كانت العالم غير عالم، بينا نمزع الشبكه عشرين واحد يلتمج يجوا بعدين لما بقينا نجيب كميه سماك بقينا نطلع كم من صندوق من السماك ونعبي بكياس نوزنهم اثنين كيلو اثنين كيلو ونص روح نفرق للعالم المساكين لما الرئيس كان يحكي كلمة ما تكونش تنتين لما يقول نط على المي الكل ينط على المي عن قهوة الصيادين بيافة حكالي كانوا الصيادين الصبح ينزلوا على البحر بعد الظهر يخلص الشغل كل البحرية تلتقي بالقهاوي كانوا زلام الكبار يكون لابسين الشراويل قاعدين حاطين القراجيل هم الوحيدين اللي كانوا يارجلوا وكل البحريه كانت ايد واحده كلهم هلا يكونوا قاعدين بالقهاوي نفرد كلهم قاعدين بالقهاوي يشربوا يجي واحد من الصياده يقول لهم والله شفت كوام سمك جايين معدين على الشاط الكل البحريه تطلع كل واحد سمين طير مع يصيبوا القهوه يصيبوا كله يطلعوا على البحر ويجيبوا سمك وقبل ما نقوم من القارب فطن بقصه الدلافين الثلاثي مره طلعنا ب... عند أجداد وكان سما كتير سردينة وسكمبري وترغلص وهيك. وبعدين نسحب, نسحب نسحب نسحب نطلع عيد ما وصلنا آخر الشبك الا بنشوف درافيل، اثنين كبار وواحد صغير. لك ايش نسوي فيهم هذول كبار وعرين ويخبطوا ويصرخوا ويخبطوا ويصرخوا، لك كيف نرفعه؟ والله حوالي تمسكت واحد من دنا وربطته وعلى رفعته ربعته هيك ونزلته فلته. ضلوا واقف جنب السفينه وهيك يطلع راسه برا ويعمل هيكا. وتشوف يدموع هون. التاني التاني هيك وتشوف دموعهم طلعنا الثاني والله الثاني برضه ضلوا فرحانين جبنا الثالث برضه هيك رفعناه برضه طلعناه انووو ضلوا جنبنا وين ما احنا ماشيين يمشوا معنا ويرمى معانا ويطلعوا زي يعني مبسوطين ربوش على الشبكة بتاعتنا سبحان الله خدنا الخير كلهم بسطنا وروحنا في واحد كان تلياني طلعوا معاه بالشبك تصور خبط واحد كنا بسكين قتله وين ما يروح البني هذا كل يوم مزعول الشباب رايحين جايين على شب اخوي مزعول الشباب إن كني طفليات انت بين الصفون يجولوا ويروح محل بعيد يجولوا وبعد قصه الدلافين الثلاثه وبعد الدردشه الحلوه اللي كانت بيني وبين الصياد سعد وزينب توجهنا بالقارب للمرسى نزلنا من القارب وتمشينا للسياره ودعته للصياد سعد وزينب دورت السيارة ورجعت بطريقي للناصري يا ريس رجعوا الصيادين يا ريس والناطر ناطر يا ريس والبحر جبال يا ريس كله مخا وقبل ما ينتهي البرنامج واللي رؤيتي فيه كانت مبنيه على موسيقى بس من خلال اعداد الحلقه والتنسيق مع الضيوف حسيت انه عندنا موروث غنائي بيشبه كتير بلاد بس هين قصص مش موجوده عند الكل واللي بيرويها هن اصحاب الشان نفسه وانا بدور حبيت اشارككم تسلسل الاحداث اللي صارت معي من خلال تحضيري للحلقة من بدايه الفكره حتى النهايه عنده امنيه أنه نقدر نحافظ على ما تبقى من موروثنا الغنائي والتراثي ونقدر نسجل مع أكبر عدد ممكن قبل فوات الأوان وتراثنا ما نعود نتذكره كنت مع كل ياسمر بإعداد وتقديم الحلقة شكر خاص لكل شخص ساعدني في التحضير اعتبروا شكري إلكم بشكل شخصي وتعالوا نحكي موسيقى